Жителька Маріуполя Ірина Павленко розповідає, евакуаційним автобусом приїхала до Запоріжжя у п'ятницю 1 квітня. Каже, пішки вийшла з Маріуполя та їхала автостопом до Бердянська. Потім чотири дні чекала гуманітарного коридору до Запоріжжя. «У Бердянську познайомилася з дуже гарною дівчиною молодою. Вона теж на автобус приїхала, а автобусів не було, і ми їхали назад з нею поруч а її будинок поруч із цією школою, вона нам пропонувала помитися хоч, покупатися у себе, і ми залишилися у неї на ніч, і з нею зараз люди приїхали. Ми вийшли отак от, оце все, оце куртка вже, вже о, других людей, у Бердянську ми взяли на допомогу там шарфи, якісь штани, нічого, зовсім нічого. Ось все, що залишилось в хаті, Оце все у нас згоріло. Нічого нема. Тільки паспорта у мене і диплом мій з роботи. Все. З собою Ірина Павленко забрала п'ятирічну домашню улюбленницю породи йоркширський тер'єр Джуді. Називає її донькою. Та каже, залишати у Маріуполі не хотіла. Ми з нею подорожуємо вже дуже давно, ми і в Одесі два рази були, і в Суми їздили з нею, потягами, тому з нею зовсім мені зручно. Всі з кушками, з собаками, а в Бердянській, коли ми жили в підвалі, у нас були лайка, у нас була боксер Машка, у нас була овчарка, Вот таких було маленьких. Дві і що таке маленьке. Прекрасно оживалість, просто прекрасно уживалісь, тому що собаки теж не чувствують. Про пережити у Маріуполі розповідає з болем. Ми жили на лівому березі, лівобережжя. 26-го, коли почали вже біля нашого будинку дуже гатити градами, ми виїхали до подруги в центр міста і ми там прожили 10 днів. Коли вже почали дуже бомбами скидувати поруч будинки рушити. І ми виїхали з центра міста, ми поїхали у е, Черёмушки район міста у нас є Черёмушки. Там жили на квартирі у чужих людей, нам просто е, е, залишили квартиру, залишили ключі і сказали живіть. Ми там жили, поки не стали обстрілювати Черьомушки, і потім ми вже вийшли 20 7 березня ми вже вийшли пішки. Ми не знали, який день тижня, ми не знали, як, який, яке число. Зараз я вам хотіла так швидко показати. А ось він. Оце мій календар. Оце ми закрили. Оце все зелене, це все ми прожили без світла, без води, без інтернету. А оце ми вже вийшли сюди, на Бердянськ. Оце ми вже в Бердянську. І ось перше квітня ми сюди приїхали в Запоріжжя. Я завжди позитивна людина. Я дуже рада, що я так швидко вибралась із Маріуполя. Деякі люди вони зовсім не можуть. Далі Ірина Павленко з сином та собакою вирушили до подруги у Львів. Новини на Суспільному. Запоріжжя.